Kto za tý taj za byli serp vzáti. Serp vzali chvícá O, jak to byli. Keď sa zerná molotili, Veer nocere, v anam bolou čistou krv. Je sme do mlyná zvažali tak medim kam poví.